Jaz sem Ana in spet ti maham iz svoje guda pula kuhinje. Režni fulg obgrešam poletje, ampak tudi jesen ima svoje prednosti. Pisani gozdovi, topli poloveri in božanske jesenske sladice. Danes vam bom predstavila recept za sadni krombl. Jaz mu rečem kar jesenski drobljenček. Hvaležna vsem, ki spremljate moje vide, tako da imam za vse, ki boste ta video pogledali do konca eno. polušno presenečenje. Prva stvar je, da tole hruško in jabolko olupimo in narežemo na koščke. Lahko sta tudi dve jabolki in ena hruška, lahko je obratno, lahko je katero koli drugo sadje, važno je, da je za okrog 300 g sadja. Potrebujemo še sok limete, ki ga prelijemo čez sadje. Dodamo žlico javorjevega sirupa, žličko cimeta, potem pa vse skupaj dobro premešamo in nadevamo v pekač ali pa tako lepljivo. Za nadaljevanje potrebujemo tole večjo posodo, v katero vremo vse ostale sestavine. 60 gramov osenih usničev, dve žlici agavinega sirupa. 45g mletih indijskih oreščkov, 30g mletih vešnikov, žlička pecilnega praška, 20g brezglutenske moke, eno žličko vaniljevega sladkorja in za zaključek še 50g masla Stežek Ste že kdaj slišali za to? Na, ojem! O, hvala! Gijo rečejo tudi kulinarično zato, ker je res vse stranska sestavina. Ker gre za prekuhano maslo, je rok uporabe skoraj neomejen. Je brez laktoze, v tem času ga lahko uporabimo tudi kot mazilo za razpokane ustnice. Ok, gremo nazaj k receptu. Vse sestavine zdaj dobro premešamo z električnim mešalnikom. Zmes mes nadevamo obonvico in jo žlico pritisnemo ob dno pečemo pol ure na 180 stopin Celzija. ta čas, ko čakamo, da se drobljenček speče, napiši spodaj v komentarje, katero sadje bi po tvojem mnenju najbolj pasalo v tole ponjico, dodaj hashtag slaski petek in ta si v za Lidovo vrednostno kartico za 30 evrov. Tako, jesenski drobljenček je pečen, Vino je, da počakamo, da se malo ohladi in ga potem postrežemo s sladoledom, smetano in konopljenim medom. Mm, tole res diši. Gudo Fuda recept na Lidlovem YouTube kanalu. Če ti je bil video všeč, stisem like. Če bi radi videli pa še več video, se pa naročite na Lidlov kanal tule spodi in se vidimo naslednji mesec. Čau!